Det första vi behöver är en microbit och det spelar ingen roll om det är version 1 eller 2 av den. Sen behöver vi ett kontrolldäck, en USB-kabel till din dator, två stycken kablar med krokodilklämmor och två stycken kablar till kontrolldäcket. Därefter ett motstånd, jag har ett på 330 ohm och en LED-lampa. Då börjar vi med att koppla in vår LED-lampa i kontrolldäcket och de här LED-lamporna har ju ett långt och ett kort ben som ni ser. Så att det långa benet är plus och det korta är minus och nu kommer jag att sätta det långa benet, det vill säga plus till höger. Det vi ska göra nu det är att koppla in vårt motstånd och det gör vi på plussidan, det vill säga höger sida här, långt ben. Det vi måste göra också det är att koppla in det över det här diket för att där diket går så bryts ju kopplingen. Det spelar ingen roll vilket håll ni sätter in motståndet åt. Nu tar vi vår röda kabel som vi kommer använda till plus och så ska vi koppla ihop den med den vanliga kabeln som vi kan använda till kontrolldäcket. Sätt ihop dem. Så. Sen kopplar vi in den här på plussidan före motståndet. Och sen kommer det alltså gå ström från din microbit in här, in i motståndet och sen så in på plussidan av lampan. Nu gör vi på samma sätt med den här svarta kabeln och kopplar in den på minussidan. Det som är viktigt att tänka på nu det är att vi använder ju inget motstånd till minussidan så att det vi måste göra det är att sätta in kabeln på rätt sida av diket, det vill säga här. Nu ska vi koppla in våra kablar med krokodilklämmor på våran microbit och vi börjar med den svarta som vi sa var minus, eller ground. Ett bra tips när ni ska klämma fast era kablar det är att ni klämmer fast dem på det här sättet för då är det minst risk att de lossnar. Sen gör vi samma sak med den röda kabeln, den som vi kallar för plus och den kopplar vi in på pin 0. Gör på samma sätt som med den svarta kabeln och se till att den sitter ordentligt. Till sist så tar vi vår USB-kabel och kopplar in i vår microbit. Och givetvis den andra ändan går in i din dator och från din dator så får microbiten ström. Men nu är det dags att programmera. I det här första lilla enkla exemplet så tänker jag att vi ska tända en lampa genom att trycka på knapp A på vår microbit och släcka den genom att trycka ner knapp B. Och det första vi gör då är att vi går till input och sen så hittar vi blocket när knapp trycks och då står det redan A här. Vi kan ju klicka här på pilen bredvid och välja A eller B eller A plus B men vi väljer A. Därefter för att kunna komma åt och kontrollera våra pins, det vill säga pin 0 då där vi kopplar in den röda sladden, så måste vi klicka på avancerat här nere. Och sen väljer vi pins. Och Det enda vi ska göra idag det är att vi ska välja den här digitalt skriv pin till. Så vi drar och släpper det här. Det man gör med det här blocket det är att man sätter det till ett värde av antingen 1 eller 0, det vill säga på eller av. Och det passar väl helt perfekt nu när vi bara vill sätta på eller stänga av en lampa. Vi väljer vilken pin vi vill styra, och det gör vi genom att klicka här. Och det var ju på P0, alltså pin 0, som vi satt vår röda kabel. Och vad ville vi att det skulle hända när vi tryckte på knapp A? Jo, då skulle vi sätta på lampan. Vi säger att vi sätter den till 1. Nu kan vi göra så här: att vi kan ju bara högerklicka på det här blocket och välja Duplicera, så får vi en kopia av det. Och sen kan vi då välja knapp B här och då vill vi stänga av lampan så att då sätter vi bara då pin 0 till 0. Man kan också dra här som ni såg att jag gjorde. Nu när vi är klara med vår kod så kan vi först testa den i vår virtuella microbit. Så att vi klickar på A här nu och då ser ni här att den blev röd det vill säga att den är på och det står en liten etta här precis som vi skrev här. Att skriv digitalt pin 0 till 1. Om vi trycker ner B-knappen nu, ja då slocknar det här och så ser vi att det står nolla här bredvid. Precis som vi skrev här i vårt andra kodblock. Okej, okay, det här verkar ju funka. Så nu testar vi att ladda ner det här och kör det på vår riktiga microbit. Så då var programmet nedladdat till våran microbit och om det här fungerar som det ska så ska lampan här lysa när vi trycker på knapp A och det gör den. Och när vi trycker på knapp B så släcks den. Härligt! I det andra exemplet här så tänkte jag att vi skulle göra det lite roligare. Vi ska nämligen göra så att när vi trycker på knapp A så ska lampan blinka. Och hur gör man då då? Ja, vi kan ju börja med att gå till vårt input och sen så väljer vi då blocket som heter när knapp A trycks. Därefter så vill jag att den här lampan ska blinka fem gånger och som ni vet när vi vill upprepa någonting ett antal gånger då kan vi använda oss av en loop. Så vi går ner till loopar och sen så har vi det här blocket som där det står upprepa fyra gånger, gör. Och så sätter vi det i mitten här. Men jag sa ju att jag ville att det skulle ske fem gånger så att vi tar och ändrar det till fem. Och sen för att komma åt våra pins så fick vi gå ner här under Avancerat som ni ser var öppnad nu. Men den ligger där. Pins. Och så digitalt skriv pin 0 till. Och så sätter vi det i loopen här. Jag har den ju fortfarande på pin 0. Och så vill jag ju först att den ska slå på. Så jag sätter det värdet till 1. Men sen då? Sen skulle jag ju vilja att den lyser ett tag. För att om jag trycker på knapp A nu så kommer den ju bara att lysa för evigt. Jo. Då kan vi göra så att vi kan lägga in en liten paus. Så vi går upp till grundläggande här. Och sen väljer vi pausa. Och så står det millisekunder. Och så sätter vi det under här. För vi vill att den ska läsa först att den sätter igång lampan. Pausar i 100 millisekunder. Och det är ju inte sådär jättelång tid. Det är bara en tiondel sekund. Men vi kan sätta den till 500 millisekunder. Alltså en halv sekund. Och vad vill jag ska hända sen då? Ja men sen måste vi ju släcka lampan. Annars så skulle det ju liksom inte blinka. Så då kan vi till återigen kopiera det här blocket genom att högerklicka på det och välja duplicera. Och Så sätter vi det här under pausen. Och sen då får vi ändra värdet till 0. Och hur länge ska lampan vara släckt? Ja, det låter väl rätt rimligt att vi kör 500 millisekunder där också. Så vi kan duplicera pausen och sätta den här under. Nu när vi är klara med koden så testar vi den igen i vår virtuella microbit. Så att vi klickar på knapp A. Så ser vi här hur det blinkar och hur den skiftar mellan 1 och 0. Och allting verkar ju funka. Gör det inte det då får man gå in och redigera sin kod och så testar man igen. Men när allting är färdigt så gör vi som vanligt. Vi klickar på ladda ner till vår microbit och så testar vi i verkligheten. Så, om allt fungerar som det ska nu, så när vi trycker på knapp A så ska lampan blinka fem gånger. Så vi testar: 2, 3, 4, 5. Ja, där satt den. Nu kommer en liten utmaning här till dig. Kan du få två lampor att blinka? Koden kommer du få klura ut själv, men det bygger ju väldigt mycket på den förra uppgiften. Däremot så kommer vi behöva lägga till någonting. Jo, vi behöver ett till motstånd och vi behöver en till lampa. Och sen behöver vi en till kabel med krokodilklämma och en till kabel till ditt kontrolldäck. Gör exakt som du gjorde när du satte upp den där första lampan med motstånd. Och kom ihåg, plussida långt ben, sida minus. Och sen kopplar vi in den gula kabeln till plussidan och till pin 1 på microbiten. Men nu gör vi med jorden då? Vi får ju liksom bara plats med en krokodilklämma på microbiten, den svarta alltså. Jo, vi kan koppla in den här på minussidan och då får vi ju liksom minus hela raddan här där ni ser den blåa linjen går. Och då kan vi ju ta en svart kabel till, koppla in någonstans där på minussidan och sen så till minussidan på lampan. Och sen så gör vi exakt samma sak med den andra lampan. Vi tar någonstans från minussidan på kontrolldäcket och då kopplar in på minussidan av Ledlampan. lampan och Har vi tur nu så ska programmet funka det som vi redan har och det gör det. Där ser vi att den blinkar. Och I mitt program så har jag gjort så här att när jag trycker på knapp A så kommer först lampa 1 att tändas, den som sitter på pin 0 och så kommer den vara tänd i en halv sekund och sen så kommer lampa 2, alltså den som sitter på pin 1 att tändas. Och lyser en sekund och sen kommer den andra lampan släckas och den, ja, ni förstår. Jag tycker vi kan testa och se om det här funkar. Och här ser ni hur mina lampor tänds och släcks. Vad kan du göra för kul med det här då? I det här tredje och sista exemplet så tänkte jag att vi skulle testa en av microbitens inbyggda sensorer. Och det är att den kan känna av hur ljus det är, alltså ljusnivån. Och det som jag vill ska hända det är att om det blir för mörkt, då ska lampan tändas. Och blir det tillräckligt ljust så ska den släckas igen. Precis som belysningen ute på gatorna fungerar. Och det första vi måste göra, det är att använda ett grundläggande block. För att det som händer är ju att vi måste känna av ljusets styrka hela tiden. Så att vi har ett sånt här för alltid-block, alltså att den repeterar den kod vi lägger i det här blocket om och om igen hela tiden så länge microbiten har ström. Och sen måste vi gå ner till det här som heter logik. Och då ska vi ta det här blocket som heter om, sant då, annars. Så drar vi ut det och så kan vi sätta det i det här för alltid-blocket. Så för alltid så kommer ju då om ljusnivån är för låg så ska lampan tändas, annars så ska lampan släckas. Så vi kan gå ner då under avancerat här till pins och så väljer vi digitalt skriv pin 0 som vi hade vår lampa inkopplad i till 1. Annars så ska vi släcka lampan så vi kan kopiera den här genom att duplicera, stoppa in den där. Annars så ska lampan släckas, det vill säga vara 0. Men hur kan vi då jämföra och se om värdet på som är för lågt, det vill säga om det är för mörkt i rummet? Jo, då måste vi gå till Input här och bläddra ner tills vi kommer till blocket som heter Ljusnivå. Så kan vi dra ut det. Och som ni ser nu, det ljusnivå är rundat och det går ju inte alls in här. Det händer ingenting, det går inte att stoppa in det där. Utan det vi måste göra, det är att vi måste gå till det här Logik igen. Så ska vi använda oss av lite matematik faktiskt och ta fram ett sånt här jämförelseblock. Och det vi gör nu, nu ser vi att det här är ett runt block och här där det står noll först, kan vi stoppa in det. Och sen kan vi ta hela det här blocket och så stoppar vi in det för det här ser ut som lite diamantformat båda två. Och då har vi helt plötsligt, om ljusnivå är lika med noll står det nu men vi ska välja vid pilen bredvid här, istället för lika med så väljer vi mindre än. Och ljusen som på en microbit går från 0 till 255. Och 255 betyder att det är super super ljust. Och 0 betyder att det är super super duper svart. Så att någonstans här får vi helt enkelt testa oss fram. Så jag börjar med att skriva 40. Så att om ljusnivån är mindre än 40 och det är ganska mörkt. Då digitalt skriver vi pin 0 till 1. Det vill säga vi tänder lampan. Annars så släcker vi lampan och det här körs om och om och om igen tills vi rycker ut strömmen ur microbiten. Så nu när vi är klara med vår kod så går vi över till vår virtuella microbit och eh, testar att koden funkar. Men nu har vi ju ingen knapp A och B att trycka på längre utan det här är något som körs hela tiden och så är det ju ljusnivån som styr om lampan tänds eller släcks. Om ni tittar här uppe till vänster nu så finns det en liten ring här som du kan förändra genom att hålla ner musen och dra och släppa. Det vill säga värdet på, och den går alltså från 0 till 255, och det är ljussensorn. Och vi har ju satt att om ljusnivån är mindre än 40 då ska P0, alltså pin 0, slås på. Så att om vi drar här nu, nu står det 140, och så drar vi ner, och sen när vi kommer ner till under 40 där. Då ser ni att pin 0 slås på. Om vi då höjer här över 40, ja nu är vi på 84, då slås den av. Alltså lampan slås av. Det här verkar funka precis som vi vill. Så då laddar vi ner koden och så testar vi på riktigt igen. Och då om det här programmet funkar så kan vi låtsas att det här är gatubelysningen. Och så får min hand vara kvällen som kommer in. Och när jag drar min hand närmare microbiten gör det mörkare så ser vi att lampan tänds. Och när morgonen kommer och det blir ljusare ute så släcks den. Täns, släcks. Där funkar ju toppen. Riktigt bra jobbat, Tony.